אוהבים פרסום, אז הגעתם למקום הנכון. אני גורי אלפי, ואני אלמד אתכם איך להיות פרסומיים אמיתיים בשלוש מאות שיעורים פשוטים. כמה? פחות, בפחות. <laughs> הנושא שלנו היום הוא עתיד הפרסום. <מתרסום> <פש> אנחנו אמורים עכשיו לדבר על העתיד של הפרסום. איך את מעדיפה לעשות את זה? עכשיו, זאת אומרת, שנחכה. ‫פה כמה שנים ונראה מה יקרה, ‫או... ‫פשוט נדבר על זה תיאורטית. ‫נראה לי שנחכה. ‫-אוקיי. ‫בימינו נשים חטובות וגבוהות, ‫אין האידיאל. ‫אבל מה את חושבת שיהיה ‫אידיאל היופי בעתיד? ‫או, אי, אפשר זה שנייה? ‫בטח. ‫אם נחשוב זה מספיק זמן, ‫נגיע לעתיד. זה גם מכני וגם אורגני, וזה בגלל ההתחממות הגלובלית. זאת אומרת, או שיהיה עידן קרח, ואז היא מוכנה עם הפרווה, או שהקרחונים ימצאו, ואז... זאת אומרת... זה מתאים לכל העונות. זה מתאים לכל העונות. בעתיד, איזה עוד שמות הצטרפו לגליקמן נטלר סמסונוב, והאם יהיה קל להגות אותם? לא. זה... זה הקטע שלנו. אצדנו, כל שם צריך להיות יותר קשה מהקודם. מה האם יש איזושהי תכנות שמizrחי יتصرف עלך. ווא? תדעו מאם הוא רץ לאשем? 아마 שזא קורא נחמן. אני אג'ליח. Our company. Because it's מה אתה עושה? שום. זה בזב ל. נוראסתי כלום. אתה ידע איך לעשות. העולם אולך לכל מקום זה של מדפסות לאת מיומד. כן. ובעתיד ראיו נוכל להתpis הכל. אז למה? לא מפרסמים בעצם, רק מטפסות תלת-מימד, כי הן עושות הכל. קודם כל, הן לא עושות הכל. די-אן-איי? מתקרב לזה נורא. די-אן-איי זה לא בעיה, די-אן-איי... DNA... אז אתה אומר לי עכשיו שאני יכול לקחת את הדי-אן-איי שלי, לשים זה בתוך מטפסת תלת-מימד, ואז אתה למה אני חותר פה. אקשן אחד על אחד עם עצמך. היה מישהו כזה שניסה לעשות לא אמרתי כלום. עם מדפסת לת מימד? למה בעצם אני מדבר איתך? אני יכול לדבר עכשיו עם מדפסת לת מימד. שלום למדפסת לת מימד. דעית אומרת שהיוזמה האנושית קרובה למצוי היכולת שלה? פייפר ג'אם, פייפר ג'אם, פייפר ג'אם. זה קצת מוזר כי לא אמורה לעבוד על נייר. שיט, חשבתי שזה יעבוד. עכשיו יש קאט ושנינו עם את מפחדת שיחליפו אותך בעתיד ברובוט? לא לחשוב על זה עוד. אם מישי שממש נראית כמוך, אבל היא בעצם רובוט, ואת תעשי כל מה שיבוקשו ממך, אומרת, כל דבר שלך, אה, ממך. גם אה, להיות עם עוד דוגמנית רובוט, זאת אומרת, לצורכי פרסום, אה, כמובן. בקיצור, האם מוכנה שמדען מטרורף יהפוך אותך לדוגמנית רובוט אה, ראשונה בהיסטוריה? רגע, מה? תקן אותי אם אני טועה, אבל הגירויים סביבנו כל כך גדולים, והפרות, קשב והריקוז, נהיות שחיחות, לא קדאי להתחיל לפנות לקהל הזה של הפרות הקשב והריקוז. היום כולם הפרעות קשב. זהו, סליחה, אני ממש לא הבנתי מה אתה אומר. בדיוק הכנתי פרסומת בנושא הזה. כשאתה באמת אתה, חתל דודודול פריץ. מזגנים זה קקס. הצבחור, מילים של חוכבה. אוהב, אכנס כאן שמוצר. עוד דבר אחד, אני אשמח לשים רק את המשקפיים שלך. בבקשה. שבאיזשהו שלב גם נראה אותי מסתכל דרך לי. אוקיי, גלס. פיניש אינטרוויו. קיל